בסרטונים קודמים אמרתי שמקדם החיכוך הקינטי קטן מהסטאטי, ולפעמים כמעט שווה לו. זה עשוי להוביל לשאלה הבאה, עליה חשבתי, ובמידה מסוימת אני עדיין חושב, למה מקדם החיכוך הקינטי קטן, או למה הוא יכול להיות קטן מהסטאטי? נדבר על התיאוריה הנוכחית הטובה ביותר שאני מכיר, וזה בהתבסס על מחקרים רבים שקראתי בקשר להבדל, בין המקדמים. נחשוב על זה בדרך הבאה. ברמה המיקרוסקופית יש לנו גוף. נצייר אותו. שנייה. אוקיי, זה הגוף, זה, זה המצב הסטטי. יש לנו גוף במינוחה על משטח. אותו אנחנו נצייר בצבע אחר. הנה, על משטח מסוג כלשהו כאן. וכאן יש לנו גוף ענה במהירות קבועה ביחס לאותו משטח. נצייר זאת. הוא ענה במהירות קבועה כלשהי. אה, מעניין איך זה שבהנחה שיש לנו מסות זהות וגם משטחים שווים, שמקדם החיכוך כאן, נכון? מה מקדם החיכוך הסטטי? נרשום את מקדם החיכוך הסטטי. זה כאן, מקדם החיכוך הסטטי. אה, למה שהוא יהיה יותר גדול ממקדם החיכוך הקינטי, פה מימין. במילים אחרות, למה עליי לאפיל כוח גדול יותר כדי להתגבר על החיכוך הסטטי, כדי שהגוף יתחיל להאיץ, מאשר הכוח שעלי לאפיל כדי להאיץ את הגוף הנמצא בתנועה מלכתחילה. בגלל שיש כוח חיכוך קטן יותר במקרה הזה. אז בואו נחשוב על כל זה קצת. נעשה זום עד לרמה האטומית. כשעושים זום כביכול עד לרמה האטומית, אין דברים שהן לגמרי חלקים. המשטח כאן יכול לראות ככה. בואו ננסה לצייר את זה ברור. נצייר את המולקולות שמרכיבות את המשטח כמה שיותר טוב. שעושים זום מאוד קרוב למשטח, המולקולות יראו בערך משהו כזה. כשנמצאים באמת ברמה האטומית, קטן עד כדי שקשה להתאר, אה, הרבה יותר קטן מהמסגרת הזאת. מה קורה עם המולקולות בשטח המגע? המולקולות של הגוף נראות משהו כזה. בערך... אה, טוב, זה רק ציור, אבל אני חשוב שתבינו את העיקרון. הן לא לגמרי חלקות... אני מקווה שהסרטון הזה מדגיש שכל הכוחות המגעים, עליהם אנחנו בעצם מדברים, זה, זה מעניין מהיבט הפילוסופי, שום דבר אינו במגע אמיתי עם שום דבר אחר. יש לנו הכל אטומים שדוחים אחד את השני, בגלל האלקטרונים שכוח הדחייה אה, האלקטרומגנטי ביניהם, אני לא מאפשר להם להתקרב יותר מדי, כשאנחנו אה, דוח, דוחפים משהו. אלה האלקטרונים שביד שלנו שדוחפים, ענני האלקטרונים שבעיד שלנו דוחפים את ענני האלקטרונים של העת שאנחנו מחזיקים, או של המקש במקלדת, או של הספל, הם דוחים אותם וגורמים להם לנוע בכיוון ההפוך. כך שבעצם אין בכלל דבר כזה מגע אמיתי, כפי שאנחנו מתארים את זה לעצמנו. אם רוצים להתעמק בזה יותר ולצפות בסרטוני הכימיה כדי להבין זה, רוב האטומים האלה הם בעצם, מרחב חופשי, מכיוון שהענן האלקטרוני מוגדול יחסית. אני אנסח את זה ככה, ההסתברות למצוא את האלקטרונים גדולה מאוד יחסית לגודל האלקטרון או לגודל הגרעין. על כן יש מרחב חופשי גדול שדוחף מרחב חופשי רב ואחר, באמצעות הכוח האלקטרומגנטי. בכל מקרה אנחנו מדברים כאן על חיכוך, אז כשנעשה זום לכאן, כשהמצב סטטי, רואים שהמשטחים אינם באמת ישרים, ועל כן המולקולות במצב הזה, המצב הסטטי, הן מתאימות אחת לשנייה, הן חותכות לאורך בתוך החריצים האלה, כך שאם מנסים להזיז את הגוף, אם אנחנו מנסים להעיץ אותו שמאלה בעזרת כוח מסוים, צריך בעצם להתגבר, לדוגמה, החלק הזה כאן צריך להתנתק איכשהו, לזוז את הפה מעלה, מעל לכמה אטומים או מולקולות, או שהחלק הזה צריך להתנתק או לזוז כלפי מטה מתחת לאטום מסוים, הוא לא נבחין בכך בזמן שאנחנו מזיזים את הגוף, כי מדובר בהזזה בסדר גודל של כותר של מולקולה, אבל זה חיוני. מה שצריך לעשות זה לקרוא את זה לגמרי כדי להניע את הגוף. ברגע שיש כבר תנועה, אין סיכוי שזה יתיישב חזרה אל תוך החריצים האלה. נצייר עכשיו גוף בתנועה ואת אותו המשטח. אני אנסה לצייר, אה, אם אני אצליח, משטח שיראה דומה ככל האפשר לזה שציירתי קודם משמאל. זה אמור להיות בדיוק אותו משטח. נוסיף עוד כאלה מולקולות אה, כחולות של המשטח. וברגע שהגוף בתנועה זה כבר לא מתיישב על החריצים. מכיוון שהגוף נע, הוא כאילו מחליק על החלק העליון. אז עכשיו זה נראה כך בערך. ייתכן שהחלק הזה זז כלפי מעלה במקצעת, כך שהגוף יכול להתחיל להחליק, הוא התגבר על הסטטי. שוב, אני מנסה לצייר את אותו משטח של הגוף, אה, כך או אחרת, עכשיו הגוף נע. אין לו סיכוי להתיישב פנימה, הוא כאילו, אה, אה, מדלג על החלק העליון, של המשטח. כוח הריכוך האמיתי, יתכן שבמהלך התנועה, הגוף עדיין אה, יקפוץ לתוך חריצים קטנים, אך גם סוגים מסוימים של קשרים כימיים, שנוצרים זמנית אה, בין האטומים, קשרים שנוצרים ונשברים, ועל כן, כדי להאיץ את הגוף, יהיה להמשיך ולשבור כל הזמן את הקשרים האלה. זה בעצם... כוח החיכוך עליו יש להתגבר אה, במצב שבו במנוחה, ויתכן שיהיו את אותם מקשרים, אך לא רק הם קיימים, צריך גם על החריצים האלה, וגם על החלקים האלה שהספיקו לתיישב, צריך להתגבר על דברים נוספים. אה, כל הנושא הזה עדיין נחקר. זה לא... המסקנות שלנו כאן הן לא חד משמעיות. זה לא חד משמעי, אבל אין שזה מעניין לחשוב על מה שקורה ברמה האטומית. זאת האינטואיציה הכללית למה מקדם החיכוך הסטטי גדול ממקדם החיכוך הקינטי.